السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا سهل بكم وهنعرف ازاي ننشئ فيديو احترافي من خلال كامتازيا استوديو. احنا دلوقتي ده موقع كامتازيا استوديو الموقع الرسمي اللي نقدر انزل نسخة مجانية من خلاله نسخة للتجربة وممكن اشتري نسخة بعد كده. في بعض الملاحظات اللي انا بعملها عشان تمكنني اللي انا ارفع الفيديو بتاعي بشكل كويس وبشكل احترافي. اول حاجة انك تكون انت المالك لحقوق الملكية بتاع الفيديو يعني الفيديو بتاعك رقم اثنين ان في فكرة كرياتيب ايديا فكرة ابداعية الفيديو ده بيقول حاجة بيعمل حاجة رقم ثلاثة لازم تروح الاول وتشوف المنافسين قايلين ايه في الفيديو المشابه ليك يعني انت هتكلم على فيديو بيشرح ازاي تأخر القناة بتاعتك لمحرك البحث في ناس سبقوك اه في ناس سبقوك فتروح على طول على اليوتيوب وتبدأ تعمل سيرش وتقول مثلاً بالعربي عادي جداً: تهيئة القناة لمحركات البحث، هيطلع لك نتايج لناس قبلك اللي هم المنافسين كانوا بيتكلموا على نفس الكلام ده تفرج عليهم واشوفهم عاملين ايه? وتفرج على مونتاج الفيديو وعملينه ازاي. والفيديو الاعلى مشاهدة جاب كان مشاهدة؟ عشان تتوقع نتائج بتاعتك بشكل كويس. وتقدر كمان ان انت من زرار الفلتر من هنا تقول له رتب لي على الاعلى مشاهدة بالشكل ده. تمام? او على الاقل مشاهدة. زي ما يعجبك. عشان يبدأ يجيب لك الاعلى مشاهده ثم الذي يليه وتدرس الفيديو وتعرف ليه الفيديو ده طالع في النتيجه الاولى وليه الفيديو ده طالع في النتيجه الثانيه والفيديو ده كان معمول ازاي بلا بلا كل العناصر دي. طيب الفيديو بنحتاج تمام ادي كده على كامتازيا احنا دلوقتي على كامتازيا بنسجل عليه دلوقتي كل اللي احنا بنقوله هنرفع الفيديو ده بالمناسبه يمين انا دلوقتي دقيقتين و20 ثانيه بنحتاج مقدمه داخله للفيديو وعشان تجيب المقدمه او الانترو طبعا يفضل ان انت يكون عندك مونتير في ايه او ممكن تلجأ لمين ها مين اللي بيلحقنا في المواقف الصعبه دي برافو موقع كانفا دوت كوم اقدر اخش على موقع كانفا وقول له من جوه انا عايز بعض التخيلات للفيديو فيبدأ دي شوية كده حاجات فيها باك جراوند في انترو في مقدمه فيها اي حاجه من الحاجات دي لذيذ جدا وجميل جدا حاجه رائعه جدا جدا انا كل ده بالمناسبه يا شباب انا بطبق تطبيق عملي معاكم وبسجل فيديو دلوقتي معاكم لايف اوكي فممكن اجيب دي مثلا دي كده اوكي اللي هي ريدي مثلا عشان يبدأ يطلع كده حاجة متحركة بكلمة ريدي أقدر أنزلها وأضيفها للفيديو بتاعي، حاجات كده بعض الحاجات المتحركة دور وشوف أيهم أفضل، بعد كده أقول له إديني انترو عايز أقول له انترو عايز انترو يا كابتن. طبعًا في مواقع بتقدم لك إنترو جاهز غير كامز كمان في مواقع بتقدم لك إنترو أوكي مواقع كبيرة ومواقع مشهورة ممكن سيرش على إنترو فيديو وحاجات مجانية حاجات رائعة جدا جدا جدا ممكن أقف في الفيديو من هنا وقوف مؤقت كل ده إنترو كل ده إنترو تقدر تستخدمه مم. نشوف حاجة فري بعد نشوف حاجة فري وهو تضع على الفري مم. مم. ممكن ناخد ده ممكن ناخد الفيديو ده او الانترو دي وأسمي الفيديو بتاعي اهو okay. اوكي ونظبط الصياغه بتاعته الشكل ده. كده. ممتاز. مثلا. حلو الكلام ده? إذا تعمل مقدمة ويدخلها وإنترو وإعمل كل اللي انت عايزه أدرى خلينا نقوم بشكل كبير راحتك يعني إهم اللي انت عايزه أه وأقول كده ده ملود له يلا ننزله لي دولود كل ده انا بعمل مونتاج بعد ما بتخلص بتقوم رافع الفيديو بتاعك زي ما نشوف هنرفعه ازاي ونبدا نهيأه للاي اس نعمله او نعمل له اس او بشكل عشان تكون اس اي او او اخصائي اس او تمام هنعمل له اس او اس او سوري بشكل احترافي تمام هنحفظه هنا مثلا ونقول هديلو اسم يفضل انت تسميه بالشكل الاحد ادى هقول له سطوب من